Alert, Donald Trump a produs un nou casa alb, președintele SUA a dat afară pe consilierul său pe securitate Națională. Presubliniere, președintele american Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul său de securitate națională, generalul HR. Master A relatat joi Sear cotidianul Washington Post, care a adugat ce presubliniere din Teleamerican intenționează să renunce subliniere la alți oficiali, după ce Marcel l-a înlturat din funcție pe secretarul de stat Rex Tillerson, potrivit AFP. Zvonuri privind-o posibil demitere a generalului H.R.P. circul de mai multe sepetemâni în mass media americană. Însă de această dată, Trump a luat decizia de a-l demite sub discut intens cu potencialii înlocuitorii acestuia, a scris Washington Post, citând cinci surse informate în lecturi cu aceste intenții. Trump este de acum de acord cu ideea de a-l master, cu care nu a fost niciodată cu adevărat apropiat, îns este dispus să sub pe, pe înainte de a pune decizia în practic deoarece vrea să se asigure ce nu în lumile subliniere te pe, pe acest general de trei stele subliniere i este pregtit un succesor solid, au spus sursele citate de cotidianul american, potrivit Ager pres. Acest turbulent face parte dintr-o potențială remaniere mai mare pe care o are în vedere Trump sublinierei care va include probabil în alt responsabil ai casei albe, a adugat Washington Post. Presubliniere din teleamerican a anuncat marci pe Twitter demiterea secretarului de stat Rex Tillerson pe care sper să-l poată înlocui cu subliniere fulsia ei, Michie Pompeo, cu care are relații mult mai bune. La 6 martie, consilierul economic al lui Trump, Gary Cohn, a demisionat pentru a protesta împotriva deciziei presubliniere de a impune noi taxe vamale asupra importurilor de ocel sublinierei aluminiu. plecarea lor se adaugă la o listă lungă de colaboratori apropiaci care au perezit Casa Alb de la venirea lui Trump în ianuarie 2017, printre care sublinierei influentul său consilier i strateg, Steve Bannon.